بالعلم والعقل نستعين وليحيى الالحاد العظيم كتاب كتبناه وقدمناه عربيا ورتلناه ترتيلا لنبين للذين ضلوا الطريق أن ما جاءهم كان كتاباً بشرياً والظالمين الذين ضلوا الناس وأولوا في كتابهم تأويلاً وقالوا فليأت الذين كذبوا بآياتنا كتابا مثيلا ولما أنهم قالوا ذلك فلا حرج علينا أن نقول قولا كفيلا أحسب الذين آمنوا بالقرآن أن لن نجعل له نظيرا بلى قادرين على أن نأتي بمثل ما جاءهم وأعطل تفصيلا أولم يروا أن أنهم يصارعون بالقرآن خلافا وجدلا كبيرا أولم يقل صاحبكم أن الشمس اتخذت من الأرض مدارا وأن ربكم ينزل في الثلث الأخير من الليل وكان الثلث الأخير من الليل على الأرض استمرارا ولما جاءكم علم من العلماء يبين علة الليل والنار وكيف اتخذت وكيف اتخذت الأرض حول الشمس مسارا فكذبتموه ثم صدق فريق منكم وكل ذاب بما لَدَيْهِ وجار به ليلا ونهارا وأولتم بالكتاب تأويلا لكي تجعلوا له محلا واعتبارا وأما الذين كذبوا فأصروا واستكبروا وقالوا كيف نقول ذلك وقد جاءنا من النبي خلاف مرارا كرارا. انظر كيف اختلف أمرهم وهم على دين واتخذوا طرقا شتى وتشتتت أفكارهم إنهم قوم لا يريدون تفكيرا وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤَيِّدُونَهُمْ حِجَابًا مَحْظُورًا وَقَالُوا لَا تَسْتَمِعُوا إِلَيْهِمْ إِنَّهُمْ لَا يَقُبُونَ ولم تنتقدوا الأولين من قبل لما قالوا لا تستمعوا القرآن ها أنتم اليوم تقولون قولا مثيلا ولقد كذبتم العلم والعلماء لما قالوا قولا بديلا ولما طغى العلم وظهر الحق فكانت حقائق قلتم كان ذلك في الكتاب مسطورا سيقولون ما جئتم به ليس كالذي جاءنا قُلْ بَلَى وَمَنَعُكُمُ النَّاسِ أَنْ يَسْتَمِعُوا كَانَ دَلِيلًا